إلا لنعلم من يتبع الرسول لمن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وان الذين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 بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جَاء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 ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء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 شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا ويزكيكم يتلو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُذَكِّرُكُمْ يَسْطُرُ عَلَيْكُم آيَاتِنَا وَيُذَكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَالْقُرُونُ اشتركوا في سبيل ثمرات وبشر الصابرين وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تواب أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلى السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس التي تجري في البحر بما ينفع السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ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 يا أيها الناس كل مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا, قالوا بل نتبع ما وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرب له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله وعذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن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 على الذين يبدئونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موصم جنفاً أو إثماً فأصلح بينه فلا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 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تأكلون لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت وَأْتُوا الْمُّيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنْ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 فإذا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وأنفكم في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي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 ولا جداد في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا وإنس عليكم أن تبكه فضلا من ربكم فإذا وان كنتم من قبله لمن الظالمين ثم افيغوا من حيث افاض الناس واستغفروا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيبهم مما كسبوا والله سريع الحساب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 تقوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام وإن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغار قوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا الله تردع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَيِّي نِعْمَةَ اللَّهِ ويسخروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ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 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالد والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير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 وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فأولئك, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ قل فيهما إثم كبير ومنافع لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم ف والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمت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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيل قل هو أذى فاعتزل النساء وَلَا تَفَرَبُوهُنَّ حَتَّى يَقْهُرُوا فَإِذَا تَقَهَرْنَ فَأْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ نساؤكم حرس لكم فأتوا حرصكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تذروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في وَلَكِنْ يُؤَاخِرُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۖ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فا الاقف فإن الله سميع عليم والمقلقات يتربصن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 طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم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 ذلك يعو به من كان منكم يؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالف مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه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 {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلون أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه} بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اثمنتم في انفسكم وعلم الله أنكم ستذكرونهن ولكن, ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا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 لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يَعْفُونَ او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفو اكرم للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه المسطى وقولوا لله قانتين فان خفتم فرجالا او فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أسواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم للمطلقات متاع بالعروف حقا على المتقين كذلك يبين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وأعلم فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الْمَلَأِ من بني إسراء <تصفيق> إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا اللہ oh, لفضيلة في العلم والجسم والله مما ترك آل موسى وآل هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن فلما فصل طالوت بالبرود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اوترث غرفة فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجهوده قال الذين كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صدر وثبت أقدامنا ربنا افرغ علينا صدرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم وقتل داود جَالُوتَ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله مَا بعضه ببعض لفسدت الأرض ولكن وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق الله العظيم